La mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, Drumul lung și-am obosit, De departe am venit, La mulți ani, mulți ani cu bine. <fie> Noi la Habitla m am fost, una de sa născut Hristos. La mulet i-a mult, Și bine. văzut și pe sa mamă, si am văzut și pe sa mamă, mamă, pe care casă în casă, cum obla din casă-n casă, ca pe fiul ei să nască la mulți ani, mulți ani cu bine. Vecinie mi la domnul lui să fie. La muleți ani, muleți